Hyvä. Juu, kiitos mahdollisuudesta tulla kertomaan tänne teille vähän erilaisesta oppijuudesta ja, ja miten ehkä sitten joitakin vinkkejä jaetaan, että minkälaisia asioita olisi hyvä huomioida sitten siellä verkkoopetusta suunnittelemassa ja voitaisiin tähän alkuun hieman esitellä että tota noin niin Itseämme eli tosiaan on Riikka Marttinen. Olen toimintaterapeutti ja tässä kolmisen vuotta työskeleellyt erilaisten oppijoiden liitossa oppimisen apuvälinekeskuksessa. Ja sitten mulla on täällä mukana Riku, joka on meidän kokemuspuhuja. Niin. No, mä Riku. Mä äh, opiskelen kaksoistutkintoa tokana vuotena. Minulla on sensorisen integraation häiriö, joka no, se nyt tarkoittaa vähän eri asioita. Joskus se tarkoittaa sitä, että mulla äänet, niin äkkinäiset kovat äänet, ärsyttää ja ehkä käyttää. Niin joskus se on vähän vaikeampi keskittyä kuin, kuin jollain muulla, mutta siinä se mulle tämän hetken ainakin on vaikeudet. Joo. Ja se ehkä, että voidaan tässä sanoa, jos ihmettelette, että meillä on tämmöisiä kuvia ja... Ollaan samassa paikkaa, niin Riku on myös minun poikani, eli meillä on myös tällainen suhde tässä, ja se on siinä mielessä hyvä, että on sitten ehkä helpompi joista asioista puhuakin. Tota, Voitaisiin voitais tota hieman kertoa myös sitten Erilaisten oppioiden liitosta. Olisikin kiva, vaikka jos sinne chattiin laitatte, että onko teille Erilaisten oppijoiden liitto tuttu, niin mukava kuulla. Mutta ollaan tosiaan kansalaisjärjestö, joka tarjoaa tukea sitten erilaisille ö, oppijoille, heidän läheisilleen, ammattilaisille, ylipäätänsä kuka tahansa, joka on kiinnostunut erilaisesta oppijuudesta ja valtakunnallista toimintaa, erilaisia koulutuksia, tapahtumia ja pyritään myös sitten tämmöistä vaikuttamistyötä tehdä, että erilaisia oppijoita huomioitaisiin paremmin, niin siellä kotona arjessa, kuin sitten opiskeluissa tai työelämässäkin. Ja tosiaan tämä oppimisen apuvälinekeskus, missä minä työskentelen, niin keskitytään sitten näihin oppimista ja työtä sujuvoittaviin erilaisiin apuvälineisiin ja pyritään lisäämään tietoisuutta ja, ja näiden erilaisten välineiden ja keinojen sitten käyttöä tarjoamalla tästä ohjausta, koulutusta, neuvontaa ja erilaisia materiaaleja. Olisi myös kiva kuulla, että ketä meillä siellä on linjoilla. Niin, tota noin, niin, jos haluatte jotain itsestänne sinne kirjoitella, niin voin sitten tuolta chatista seurailla. Joo. Mutta, tota, ehkä meillä on tiivis aikataulu tässä, niin menen jo vähän, vähän tota noin, niin, suoraan asiaan, eli ensin ehkä vähän olisi hyvä puhua saavutettavuudesta, kun puhutaan verkko erilaisista erilaista oppijuudesta, niin on ehkä hyvä vähän yleisellä tasolla avata näitä, että mitä me tarkoitetaan niillä. Eli saavutettavuus on tämmöinen aineeton ympäristö, kuten nyt tietoverkkosivut, erilaiset palvelut, asenteet, ilmapiiri, eli tämmöinen digitaalinen saavutettavuus. Joskus kyllä puhutaan digitaalisissa ympäristöissä, työskentelyssä myös esteettömyydestä, mutta virallisesti esteettyn ympäristö tarkoittaa, tarkoitetaan fyysistä, fyysisistä niin rakennukset ja palvelut, toki sielläkin ne asenteet. Mutta sitten ehkä saavutettavuuteen tänään, mihin keskitytään, on tämä kognitiivinen saavutettavuus, eli miten tällaista ymmärrettävää ja selkeää kieltä me pystyttäisiin sitten tarjoamaan siellä eri oppimisympäristöissä ja palveluissa, joita me käytetään. Ja jos sitten mietitään sitä lähiopetusta, niin saatte tämän materiaalin lupaan lähettää sen tästä tänään koulutuksen jälkeen. Niin Sankki on tehnyt Autismiliiton kanssa tämmöisen esteettömyyskartoituksen, eli miten sitten siellä lähiopetuksessa voisi huomioida sitä, että, että tota noin, niin tilat ovat, ovat saavutettavat tai esteettömät tässä, kun puhutaan fyysisestä, niin tämä on ehkä sellainen vinkki, mikä kannattaa siellä, jos on lähiopetusta tekee, niin voisi ihan hyvin tulostaa ja lähteä kartottamaan niitä omia tiloja, että minkälaisia esimerkiksi ääniä siellä kuuluu, että miten paljon tuottaa häiriötä, vaikka sitten jotkut putket tai erilaiset kellon tikitykset tai muut. Sulle, Harri, on ääniyliherkkyys, niin miten paljon sä sanoisit, että sua häiritsee, jos ympäristössä on sit toistuvia ääniä, jotka ei ehkä. No se vähän riippuu äänestä, jos on niinku ihmisten puhetta. Mulla oli siinä niinku se ongelmi, opiskelun kaa silloin, no, peruskoulussa, kun oli paljon tyyppejä, jotka puhu siellä, niin se oli vaikea keskittyä tuota, siihen itseopiskeluun, mutta sitten jos se on jotain, en mä tiedä, mitä se voisi olla, mutta jos, jos se on jotain niin kuin, jotain, en, en mä osaa sanoa esimerkkiä, mutta, mutta jotain porhausta siellä toisen toisella puolella, niin en mä usko että se mua niin mm. että Ne niin. ovat no, varmaan aika yksilöllisiä sitten niin, ne. Niin. No mitä sä ajattelet sit verkkoympäristöissä, että no etäopetuksesta, silloin sä olit peruskoulussa korona-aikaa oli etäopetusta, mutta onhan teillä jonkun verran ollut nyt tuossakin, kaksoistutkinnossa, niin tämmöisiä verkkoympäristöjä niin miten sä niissä ajattelet sitten tämmöiset erilaiset äänet ja taustahälyt, jos kuuluu, niin miten no, paljon ne vaikuttaa? En, no, ei se suoraan sanotusti ollutkaan sitten mitään semmoista tota, hälinää siellä. Ähm, tietenkin niitä on ollut. Joskus, mutta sitten on yleensä mennyt aika nopeasti sit, kun ihmiset tuhoavat, mm. että sieltä on jotain, jotain ääniä, mitä siellä ei pitäisi olla, niin ei ole muu ainakaan häirinnyt. Saattanut joskus naurahtaa, kun jollain on käynyt jotain vanhemmassa. Mm. Niin. Se on muuten häirinnyt. Silloin peruskouluaikaa muistelen, että silloin ehkä oli enemmän kuin kaikille oli uutta, niin, Joo, niin oli. sitä härdäystä ja mm. muuta sitten ehkä saattoi olla vähän enemmän. Joo, no sitten... Näköaisti tietenkin se, että minkälainen se visuaalinen ympäristö on. Toki siellä lähiopetuksessa se, että kuinka paljon siellä on esimerkiksi esillä erilaisia tavaroita, jotka kiinnittää sitten huomioon tai miten, miten paljon siellä on julisteita tai muita. Mutta toki myös sitten digitaalisessa ympäristössä nämä samat asiat. Miten sä sanoisit, miten paljon sua häiritsee se ympäristössä, että jos siellä on paljon tavaraa tai se on semmoista? sekavaa, niin onko sillä iso merkitys sulla? Ei sillä mulle ole kauheesti. Tietenkin niin mulla on se, että mä keskityn aika paljon semmoisiin pieniä yksityiskohtia, niin jos siellä on jotain kiinnostavaa, niin silloin se saattaa vähän häiritä, mutta en mä sanoisi, että, että, että se mua häiritsisi. Mm, kyllä. Mutta sitten tässä jos lähiopetuksessa puhutaan, niin siellä voi olla tämmöinen ihan yksittäiset niinku valaistus tai erilaiset heijastumiset tai lasi tai peileistä tulevat tämmöiset, mitkä voi olla, että se häiritsee. Muistan, myös yhdessä koulutuksessa yksi kokemusasiantuntija puhui siitä, että kun kouluttajalla oli tämmöinen paita, missä oli semmoisia välkkyviä kimalteita, niin sanoi, että onneksi onneks tämä kouluttaja ei puhu kuin puoli tuntia. Tämä tunti, jos puhuisi, niin hän ei pystyisi keskittymään mihinkään muuhun kuin niihin välkkyviin ää, kimalteisiin siinä paidassa. Tai sitten tuntoaistiin liittyvät, että onko tilassa kylmää kuumaa, vetoa, miten kalusteet tuntuu minkälaisiin mittasuhteisiin miten siellä on helppo kävellä. Tai, tai sitten hajuaistiin, että jos on tämmöisiä tähän häiritseviä hajuja, ne ehkä ei verkko onneksi vielä ainakaan ole päästy siihen. En tiedä kun metaversumi joskus tulee, niin tuleeko sinnekin sitten mahdollisuus myös tuoksuja tuoda, mutta ehkä sitten siellä lähiopetuksessa miettiä, että miten paljon Sulla eikö joskus tuoksut ole semmoisia, että ne, mä tiedä häiritseekö ne, mutta alkaa ehkä turhauttaa sitten, että. No, en mä, sano, mä Se vähän riippuu hajoista. Mm, niin. Mutta tämä on semmoinen hyvä vinkki, joka kannattaa siellä ehkä lähiopetuksessa katsoa läpi. Mutta siis lyhyesti vaan saavutettavuudesta, että tämä on asia, mikä koskettaa meitä kaikkea, jotka julkisella puolella toimimme ja, ja miten meidän nettisivut ja erilaisten digimateriaalien tulee olla saavutettavia ja toisaalta myös työnantajan tulee huolehtia, että käytössä olevat ohjelmat ja laitteet mahdollistaa sen saavutettavuuden huomioimisen ja, ja että koulujen ja oppilaitosten tehtävänä on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Sähköpostit ei kuulu saavutettavuuden piiriin, mutta toki Sähköposteissakin on hyvä huomioida näitä tiettyjä asioita. No, tämä on ehkä se, mistä sitten aika usein on keskusteltu, että, että mikä sitten on saavutettavuuden piirissä, että mikä on tilapäistä käyttöä. Ja, ja tota noin, niin jos käyttö on useamman vuoden kestävää, niin silloin se ei ole tilapäistä. Eli jos se sama materiaali on käytössä uusille ryhmille, niin silloin se saavutettavuus tulisi olla kunnossa. Ja, ja et se ei ole silloin määräaikaista käyttöä rajatulle ryhmälle, vaan silloin siitä tulee pysyväisluonteista ö, materiaalia. Mutta sitten taas kun opiskelijat tekee, niin, niin tota, heidän materiaalinsa ei tarvitse olla saavutettava. Ja tosiaan tämä laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta sitten on, joka tässä saavutettavuusdirektiivistä on, on sitten syntyjään, niin se sitten velvoittaa meitä ja tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä omaa oppimispotentiaalia ja edetä opiskelussa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on totta, että saavutettavuuden huomioiminen kyllä vaatii enemmän sitä suunnittelua ja, ja varsinkin aluksi sitten myös sitä ihan tekemistäkin, mutta pitkässä juoksussa se kuitenkin helpottaa ja usein myös parantaa sitä laatuakin. Sitten. No, kenelle sit saavutettavuus on, on niin hyödyllistä, niin on erilaisia toimintarajoitteita tai vammoja. Ne voi liittyä näkökykyyn tai kuuloon tai fyysisiin, motorisiin rajoitteita tai sitten voi olla näitä kognitiivisia kielellisiä rajoitteita. Ja voi olla, että käyttäjällä voi olla useampi kuin yksi rajoite siellä opiskelijoilla ja Joillekin se on niin kuin välttämätöntä, mutta ihan kaikki hyötyy siitä, että saavutettavuutta huomioidaan. Kuka tahansa meistä voi olla vaikka väsynyt, jos on lapsi tai teini valvottanut yöllä ja nukkunut huonosti, tai, tai on sairaana, tai, tai on joku poikkeuksellinen elämäntilanne ja on tosi paljon kuormitusta, niin se vaikuttaa siihen, miten paljon me voidaan sitten asioita omaksua ja ottaa vastaan. Niin niin se, että mitä saavutettavampaa se materiaali tai ylipäätänsä viestintä tiedon välittäminen on, niin siitä me kaikki hyödytään. No jos mietitään näitä digitaalisia taitoja, niin niiden harjoitteluun sitten vaikuttaa moni asia, niin kuin sanoin jo, että kuormittava elämäntilanne, mutta jännittäminen on yksi semmoinen. Haluaisinko Riku kertoa, miten sinulle esimerkiksi tuo jännittäminen vaikuttaa siihen sun opiskeluun. No en mä tiedä. Mä sanoisin, että se on jännittäminen, mutta mm. musta tuntuu, että se mitä sä haet on se, että silloin ää, karanteenissa, kun meillä oli niitä, tota, oliko se ysiluokalla, ää, niin esimerkiksi Matikan kurssi tai mm. tunti, niin se, se on se, että mä olin, mä nyt sanoisin, että mä olin niinku, jäänyt jälkeen, mutta en ollut ihan ymmärtänyt kaikkia niitä aiheita, mitä me käytiin läpi. Ja sitten mulla oli tosi vaikeaa niin kysyä apua, koska siinä, siinä tulee semmoinen fiilis, että et, et, niin lu, niin luokkalaiset tai ope luulee, että mä oon tyhmä, koska mä kysyn apua. Tietenkään se, niin se ei ole totta. Mutta jos sen tekee niin ku, lähiopetuksessa, niin sit se voi, voi vaan olla semmoinen, että voitsä tulla opettaja. Niin kuin kaksisteen sen, sen, sen niin kuin asian läpi, eikä se ole niin koko luokan edessä. Se tuntuu siltä, että menisit niin kuin, olisit läsnä siellä luokassa ja sitten sinne luokan eteen. Periaatteessa huutamaan, että mulla on tai mä en ymmärrä että tätä, että voit voi auttaa mua. Mm. Mun mielestä se menisi enemmän toho häpeään kuin tohon mm. jännittäminen. Tietenkin siinä on jännittämistä, mutta mutta se on ainakin se, se mun mielipide, että mihin se menee. Joo. Tuolla jännittämisellä mä ehkä mietin sitä, että joskus kokeet on sulle semmosia. Niin, se joo se on ihan totta. Joo. Mut sekin on kuin niinku, no, Musta tuntuu, että kaikki jännittää, kokeet. Mut se vaan niinku riippuu, että paljon jännittää. Mm -hmm. Ja tietenkin se riippuu kokeesta, koska on joitain, joitain tota, aineita, missä mä oon hyvä. Tai paremmin kuin missä niin kuin toisessa aineessa ja sitten, missä mä en ole niin hyvä, niin jännittää vähenemmän kuin, kuin ne, missä mä olen hyvä. Jaa. Kyllä, mutta se, että sitten toki tämmöiset erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt tai verkkoympäristöt, niin ne voi olla uusia, et ei ole aikaisemmin käyttänyt. Mitäs teillä on erilaisia alustoja, mitä te käytätte? Mm. Sulla on, se käyt Perhossa liiketaloutta äh, no ja siis sitten Märskyssä käyt lukioa. iPerho, missä on periaatteessa kaikki ne niin kuin ammatilliset tutkintojen niin kuin, äh, mitä nyt sanisin, tunnit ja kurssit, että, niin kuin siellä on kaikki tehtävät. Äh, sitten meillä on Classroom ihan vaan tota, lukiaineiden kanssa. Mm. Sitten on meillä niin kuin, erilaisia niin kuin, digitaalisia kirjoja, mitä me käytetään. Ja. Miten niiden siirtyminen? Sulla on peruskoulussa aika paljon ollut kirjoja, niin miten nyt, kun kaikki on aika lailla siellä digissä, niin? No se ei ollut kahden vaikeaa, just sen takia, koska meillä oli se karanteeni. Mm. Eli silloin niin joutu, oikeasti, no mä nyt sanoisin, että se oli vaikeaa ainakaan mulle, koska mä nyt mm. olen käyttänyt muutenkin niin kuin puhelinta ja tietokoneita mm. aika paljonkin, niin ei se mulle ollut mitenkään vaikeaa, se vaan oli siinä, että, että selvitti, että mitä mä teen nyt ja mitä mä teen sen. Mm. Ei, ei, ei kauhean vaikea mulle. Niin. mä muistan, että aluksi ehkä oli se, että kun siinä oli vähän opettajilla erilaisia tapoja, että miten esimerkiksi tehtäviä vietiin tai muita, niin että mistä ne löytyi, että siinä ehkä oli semmoista... Niin, no, se nyt johtui mm. siitä, että meillä oli niin paljon niitä eri paikkoja, mm. mihin ne opet laittoi niitä ja oli vähän sekaisia, kun... se oli vähän enemmän ehkä sitä, että ne opettajat ei tehnyt mitä ne teki. Mm, mutta se oli aika ymmärrettävää, siinä, niin, kun yhtäkkiä kai. kaikki hypättiin siihen etäopiskeluun kyllä. Joo, mutta sitten tällaiset heikot digitaaliset perustaidot ja niin kuin vaikka sanoitkin, että sä oot aika luonteva ja oot käyttänyt paljon eri digilaitteita, mutta se ei välttämättä sitä tarkoita, että olla. mekin joututtu harjoittelemaan, miten PowerPointia tehdään. Mm. Et vaikka niin kun on semmoisia digitaalisia taitoja, niin välttämättä ne ei ole sit sellaisia, mitä sit siellä opiskeluissa hyödynnetään. Teillä koulussa varmaan joskus on ollut jotain PowerPointin peruskäyttöä, mutta ehkä ne ei ollut jäänyt mieleen, kun sitten niitä ei sille aktiivisesti ole käyttänyt. No, no meil on meillä oli nyt ammiksessa ja kasvuodessa, niin me otettiin käyttää PowerPointia ja Excelia. Kyllä. No sitten ehkä toi... Myös, että et on, ei ole kauhean epärea tai voi olla epärealistinen käsitys niistä omista oppimistaidoista, että joskus voi ajatella, että osaa ehkä paremmin, tai sit joskus voi ajatella, että ei osaa, vaikka oikeasti osaisikin, että voi myös vähätellä sitä. Se on ehkä aika vaikeatakin myös arvioida, että itsekin paljon kun koulutan, niin usein kyselen omilta koulutuksen osallistujilta, että he arvioisivat niitä omia taitojaan, niin Siinä aina tulee yllätyksiä sitten, kun vaikka puhutaan helppokäyttö, helppokäyttöisyystoiminnoista, niin osa voi sanoa, että juu, kyllä mä tiedän, ja sitten kun käydään läpi, niin joo, että tiennyt, että aito monenkin löytyy PowerPointista ja aito monenkin löytyy Wordistä. Kun tämä on niin monipuolinen ja laaja, niin se voi olla aika vaikeatakin niin arvioida sitä omaa osaamistaan. Mutta sitten, jos on jo lähtökohtaisesti semmoinen olo, että tämä on vaikeaa, mä en pärjää näissä ympäristöissä, jos on vaikka hahmottamisen pulmaa tai lukivaikeus ja pitäisikin yhtäkkiä pystyä chattailmaan, niin siinä kyllä tulee jo monenlaista haastetta. Ja sitten se, että kun puhutaan näistä erilaisista verkkooppimisympäristöistä, oppimisympäristöistä niin nehän ei ole mitenkään aina pysyviä, varsinkin Teams, jossa parhaillaan olemme, niin sehän säännöllisesti myös päivittyy ja näkymät vaihtuu, tulee uusia toimintoja, niin se voi olla, monelle meidän kokemusasiantuntijoista on ainakin puhuneet, että on haastavaa pysyä perässä siinä, että miten tämä toimii ja mistä tapahtuu mitäkin ja minne mennään. Ja sitten aika usein saattaa vielä olla, että ne ohjausperehdytys tai opetusmateriaalit, niin ne voi olla hieman puutteellisia tai ne voi olla yksipuolisia. Ja yksipuolisilla tässä tarkoitaan semmoista vaikka tekstipohjasta, että on pitkiä teksti tekstimassoja, joista pitäisi sitten pystyä ottamaan asiasta selvää, ja sitten jos on vaikka lukivaikeus, niin se voi olla tosi kuormittavaa hankaa. Mutta toki sitten myös ihan oppimisvaikeudet, ja niin kun, jos puhutaan kehityksellisistä oppimisvaikeuksista, jotka ovat siis synnynnäisiä tämmöisen keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtavia, niin, niin ne ilmenee yleensä tietyn taidon, tai siis tietyn taidon alueella, niin luku tai kirjoitus, tai sitten matematiikassa. Voi olla myös tarkkaavuuden vaikeus, eli sitten on vaikea keskittyä, tai on vaikea tota noin, löytää asioita. Ja, ja kielellinen erityisvaikeus, että esimerkiksi sitten siellä puheen ymmärryksessä, tai voi olla myös tuottamisessa probleemaa, tai, tai siinä, että luetun ymmärtämisessä on myöskin pulmia. Ja sitten motorinen erityisvaikeus, että sitten jos, jos sitten on on jotakin, että on vaikka vaikea käyttää tietokonetta perinteisellä tavalla tai muuten toimintakyvyssä haasteita. Mutta nämä oppimisvaikeudet, niin ne on usein perinnöllisiä ja ne kulkee koko elämän mukana. Toki sitä oppii sitten niin niiden kanssa pärjäämään, että, että sitten löytyy niitä kompensaatiokeinoja ja myös niitä apuvälineitä, mitä voisi hyödyntää. Ja se ei tarkoita, että nämä jotenkin määrittelisi ihmistä, että aika usein, kun varsinkin työelämässä, kun meillä on ollut hankkeita, niin siellä on törmännyt tämmöiseen ajatukseen, että lukivaikeus, että se jotenkin liittyisi sinne lapsuuteen tai opiskeluun mystisesti katoaa, kun siirrytään työelämään. Tai sitten voi olla ajatuksia, että ei meillä ole ketään, kenellä on oppimisvaikeus, koska me olemme akateeminen työpaikka ja meillä on akateemisesti koulutettuja henkilöitä, niin voi olla tällaisia asenteita ja siellä sitten, jos... Onkin työntekijällä vaikka oppimisvaikeus, niin miten ottaa puheeksi sitten tällaisina aikoina, kun on, on ehkä työelämässä aika koviakin arvoja, niin tämä voi olla aika haastava asia. Ja kyseessä on siis, että ei ole harjoittelun puutetta tai se ei liity mitenkään henkilön älykkyyteen, mutta sitten on myös hyvä muistaa, että välttämättä opiskelija ei itsekään ole tietoinen oppimisvaikeuksista. Tietenkin jos puhutaan... Niin keski-ikäisistä ja sitä vanhemmista, niin voi hyvinkin olla, ettei ole koskaan diagnosoitu, eikä silloin ole vielä tiedettykään. Mutta myös nuoriakin, että saattaa olla, että pärjää siellä koulussa joko siellä perheen tuella tai opettajien tuella, mutta ei ole diagnoosia. Ja sitten se saattaa olla, että se tuleekin vasta sitten siellä lukionkin jälkeen, ehkä sitten kun mennään ammatillisiin opintoihin tai työelämään tai armeijassa huomataan vaikka, että on hahmottamisen pulmaa. Mutta yleisin näistä on lukivaikeus ja ehkä se harvemmin tunnistettu on tuo hahmottamisen vaikeus, mikä on, on usein jäänyt sitten huomioimatta ja tunnistamatta. Voitaisiin ehkä näistä tarkkaavuuden pulmista hieman puhua sillä, että ne on ehkä niitä, mistä rikullakin on haasteita ja jos mietitte niin siellä omaa sitä opetusta ja verkko -opetusta, niin Esimerkiksi tässä on kuntoutussäätiön kaksi hyvää infograafia, enemmän ehkä nyt tätä vasemman että miten se näyttäytyy oikean puoleen, niin ehkä semmoinen, mitä voisi vaikka opiskelijoille jakaa, joilla on sitten tarkkaavuuden pulmaa. Mutta se, että on vaikea tämmöistä suuntaamisen haastetta, että se huomio karkkaa semmoisiin ympäristön häiriötekijöihin, kuten ääniin tai tapahtumiin tai, tai jää vähän omiin ajatuksiin, että on vaikea esimerkiksi tämmöisiä verkko tunteja, verkossa tapahtuvaa opetusta seurata, kun sitten alkaakin katselemaan ympärille, tai kuuluu joku ääni, tai, tai tulee viesti puhelimeen ja sitten jää selaamaan sitä. Tai sitten, että ylläpidetään sitä tarkkaavuutta, eli et miten jaksaa pitkäjänteisesti keskittyä esimerkiksi kuuntelemaan tai lukemaan pitkiä tekstiä. Ja, ja ne voi olla sellaisia tilanteita useimmissa missä sitten on, ei ole ehkä se motivaatio niin kauhean korkealla. Että, että sitten, jos on sellainen aine, mikä ei kauheasti nappaa, niin siinä varsinkin pitkien tekstien lukeminen voi olla aika haastavaa. No sitten, että on vaikeus siirtyä tehtävästä tai ohjeesta toiseen joustavasti. Tai että uppoutuu siihen tekemiseen niin, että jää jumittelemaan eikä, eikä, eikä sitten pystykään lopettamaan ja siirtyä seuraavaan tai pysty huomioimaan niitä asioita. Tyypillisin tätä on varmaan pelaamisen tai someen liittyviä haasteita, mutta ihan yhtä lailla siellä verkkooppimisympäristöissäkin tätä voi tapahtua. Että joku aihe, mikä kiinnostaa, niin siihen sitten uppoutuu ja tekee ja sitten jää niitä muita tehtäviä vähän huonommalle tai kokonaan tekemättä. Ja sitten, että jakamisen haastetta, että pitäisi hallita kahta tai useampaa asiaa, kuunnella opetusta ja tehdä vaikka muistiinpanoja, niin tämä voi olla hankala täs nämä rikosusta kuulosti? tunnistiko tämän tyyppisiä? No, onhan ne ihan tuttuja hmm. nyt tässäkin varmaan, niin on jäänyt pari, pari aiheetta kuuntelematta, <hysy> mutta se nyt ei ole onneksi, onneksi niin vakavaa mulle, mutta tota, joo, äh, kyllä mä niin kuin, äh, mitä mä nyt sanoisin? Kyllä mä huomaan joskus tunnilla tai, tai niin kuin, ylipäätänsä himassa, jos pitäisi tehdä jotain läksyä, niin sitten jään johonkin jään pelaamaan, kun ei nyt ei, ei jaksa tota, tehdä mitään läksyä. Tai että katon nyt puhelinta ehkä viisi minuuttia vielä, pari, pari jotain YouTube-videoa ja sit, hmm, kaksi tuntia sen jälkeen, niin sitten on aika kiire tehdä niitä, niitä, niitä läksyjä ja kaikkea. Mm. Nyt onko se vaikka, että suunnittelisi, että nyt mä teen nämä tehtävät ja sitten tulee se, että nämä jaksa, sitten pidän pienen tauon ja sitten rupeakin pelaamaan tai katsoa YouTube-videoita ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että on mennyt pari tuntia ja sitten pitäisi palauttaa tehtävää ja sitten tulee vähän kiireesti tehtyä. Se menee yleensä sillä että... Että sä laitat itsellesi jonkun, jonkun tota, ajan mielenä, että okei, no niin tasalta mä rupean tekemään. Ja sä katot aikaa, niin se on yksi minuutti, no en mä nyt voi syvi yli, ja se menee taas. Hmm. Ainakin itselleni semmoista aika, hmm. aika vitkuttelua on. Hmm. Ja tämähän on varmaan asia, mikä koskettaa useampia hmm. <laughs> nuoria. Okay. Varmaan sinullakin on kavereita, joilla ei ole haasteita, mutta sit ehkä tää korostuu nämä pulmat sitten kun on, on siellä oppimisvaikeutta lisäksi taustalla, että jos me mietitään tämän päivän vaikka somen tai puhelimen tai pelien käyttöä, niin kyllähän ne vie ja ne myös opettaa meitä, että tällä hetkellähän ADHD-tutkimuksiin on tosi hirveät pitkät jonot, koska kaikki hakeutuu ja ajattelee, että minulla on ADHD, mikä tavallaan kyllä on hyvä, että hakeutuu tutkimuksiin, mutta aika usein ne voikin olla itse aiheutettuja, että tavallaan se, että elää jatkuvasti mediaympäristössä, koko ajan on se puhelin tai on, on some, jota seuraa ja sieltä saa ja tavallaan ne Luetaan, mitä luetaan, niin ne on lyhyitä viestejä tai ne on videoita ja, ja aivot oppii siihen, että koko ajan tulee niitä Mieli klikkauksia, tykkäyksiä tai muita ja, ja sitten pitkäkestoisen, niin se vaatii ihan harjoittelua, että jaksaa lukea ja seurata Pidempään. No, erilaisesta oppijuudesta niin se voi näyttäytyä tämmöisen motivaation puutteena, ehkä kyseenalaistamisena, vaikeutena ymmärtää ohjeita, ja varsinkin jos ne ohjeet tulee vaikka vain suullisesti tai jos ne tulee tekstimuodossa, niin sitten, että, että mitä tässä nyt tarkoitettiin, jos on vaikka lukivaikeus, niin sen luetun ymmärtämisessä siellä voi olla pulmaa eri tilanteissa erilaisena osaamisena. Jossain tilanteessa voi olla, että asiat sujuu hyvin ja jossain tilanteessa on hankalaa. Että ainakin itse olen vanhempana huomannut sun kanssa, että on tosi vaikea välillä arvioida sitä, että milloin voi vaatia ja sanoa, että hei kamoon, nyt tehdään tämä tai teet tämä ja milloin sitten se on, että pitäisi antaa sitä siimaa. Mitä sinä itse ajattelet, että miksi se on niin, että, että se eri tilanteissa, minkälaiset asiat vaikuttaa siihen? Että No ei, mä osaa sanoa. joskus on niinku, se riippuu päivästä, että jos mulla on niin kuin jos mä oon nukkunut huonosti, nukkunut liian vähän, niin se on vähän vaikea, vaikea tähän yhtään mitään sinä päivänä, että se, on, se on vaikea itsekin niin määritellä, että milloin niinku kykenee asioihin ja milloin ei. Tietenkin niinku, kyllä mä nyt sanoisin, että mä mä niinku melkein joka päivä pystyn pystyn niin kaikkeen mitä mä teen, mut se saattaa olla vähän vaikeampaa tai hankalempaa. Mm. Ja. ja varmaan se ympäristö ja myös ihmiset vaikuttaa siihen, mm. että, että varmaan myös eri opettajien kanssa eri tavalla niinku tota niin toimii. Joo. No sit ehkä tää aikaansaamattomuus Just lykkääminen, mistä puhuit, asioiden lykkääminen, että kun on hankalaa, niin on vaikea aloittaa ja sitten se jää sinne ihan viimeiseen tippaan. Ei ole yksi eikä kaksi iltaa ja yötä, kuollaan jotain tehtäviä <katsottu>, katsottu sitten vähän yhdessäkin, että no, miten tämä saataisiin valmiiksi. Ai tämmönenkin oli. No sitten ali- tai ylisuorittamisena, että vähän luovuttaa sitten helposti tai sitten toisaalta lähtee ylittämään, että tekee tosi paljon ja tosi tunnollisesti ja niin kuin yrittää ja kuormittuu siitä. Se voi olla myös poissaoloja, kipuina, ihan fyysisinä kipuina. Ja sitten, mistä sä puhuitkin, jo tää häpeän tunne ja riittämättömyyden tunne, mikä sitten tuo stressaantumista, mikä sitten taas vaikuttaa esimerkiksi kokeissa, mm. että sitten tulee sitä painetta ja sitten vähän alisuoriutuu, kun ei niin kuin. Mitä sä sanoisit tosta uupumisesta ja ärtymisestä? Mm, en mä osaa sanoa, kyllä mä niinku, ihan ihan normaaleitakin asioita, että joka, jokainen mm. niinku ää, ärtyy ja, ja jokainen kyllä on ihan varmasti tuntenut itsensä uupuneeksi. Mutta musta tuntuu, että sit niinku esim. mun, mun kohdalla, niin ne saattaa olla niinku ehkä vähän mm, niinku olla vähän normaalimpaa mulle, että niinku, mulla saattaa tulla niitä vähän enemmän, että et, et, niinku, on uupumin, tai, niinku, uupunut niinku, ihan vaan siitä, että olen käynyt koulussa tai jotain tuommoista. Mm. Tai että mä ää, ää, niinku, tulin, en on sanoisi vihaseksi, mutta vähän ärtsyksi, kun ku, mm. niinku, tosi pienistä asioista. Mm. Ja se voi tulla myös aika nopeasti sit sit mm. sit pienestä asiasta ärtyyntyy ja sitten tulee sitä harmitusta sieltä. Ja taustalla voi olla näitä epäonnistumisen kokemuksia ja koulukiusaamista. Sun ei varsinaisesti voi puhua, että olisi ollut koulukiusaamista, mutta ehkä me puhutaan tuossa avun pyytämisen yhteydessä vielä tuosta, että miten joku pienikin kiusaamiskokemus voi myöhemmin aktivoitua. Mutta se, että sitten on semmoinen vähän heikompi itse. Tunto ja se, että itse tuntemus myöskin ja tämmöisellä heikolla minäpystyvyydellä, että mihin minä pystyn, mitä minä osaan, mihin minä kykenen, niin siihen varmaan tarvii aika paljon tukea. Et välillä voi olla niitä hetkiä, kun tuntuu, ettei niinku mikään onnistu. Mm -hmm. Ja sitten ihan näitä tiedollisia aukkoja niissä perusasioissa ja tämmöinen ulkokehällä oleminen on se, mistä ehkä usein useimmat meidän kokemusasiantuntijat puhuvat, Et kokee, että ei ikinä oikein pääse siihen muiden kanssa samaa, samaan ryhmään tai, tai samoja kokemuksia ja sitten tuosta avun pyytämisestä meillä onkin tuolla ihan oma dia sitten. Ja näistä nyt sitten voi seurata erilaisia mielenterveyden haasteita. Tämä ehkä mielenterveyteen liittyvä yhteys on semmoinen, mikä on vähän, että mikä on munha ja mikä on kana. Että jossain tilanteessa voi olla, että on niitä mielenterveyden pulmia, jotka sitten vaikuttaa siihen, että miten pystyy opiskelemaan. Ja sitten taas toisaalta voi olla niitä, että siellä taustalla on sitä oppimisvaikeutta, joka kuormittaa, joka sitten pitkässä juoksussa voi sitten tuoda myös niitä mielenterveyden haasteita. Riittämättömyydestä jo puhuttiinkin, mutta sitten voi ihan tulla toimintakykyyn haasteita, että ei vaan niinku suoriudu eikä ei jaksaa aamulla nousta, lähteä kouluun tai tulee lintsailua. Ja, ja sitten kun on koko ajan siellä äärirajoilla, niin siitä kyllä sit tulee sitä stressiä ja turhautumista ja sit helposti luovuttaa ja rupeaa välttelemään niitä asioita. Muutaman sanan voisin sanoa tuosta meidän etäopetuksessa Me tehtiin tämmöinen kysely silloin, kun korona tuli. Vaikka tämä nyt on jo vähän vanha ja ehkä kuvaa sitä aika poikkeuksellista tilannetta, niin täällä on kuitenkin huomioita, jotka on hyvä niin kuin tänäkin päivänä ehkä palata niihin. Enemmistö vastaajista oli ammattikorkeakoulussa ja siellä oli myös kyllä lukion ja ö, tota yliopiston ja ammattikouluopiskelijoita. Noin 50 prosentilla oli oppimisvaikeus tai epäili oppimisvaikeutta, ja siellä kartotettiin sitten, millaista tukea he olisivat tarvinneet, tai, ja mitä haasteita ja mitä etuja sitten etäopiskelussa heille oli. Ne vaihteli tosi paljon ne kokemukset, ja se on ehkä varmaan sellainen, mitä voidaan sanoakin, että osa koki, että tarvitsi. Ei tarvinnut ollenkaan tukea, ja osan mielestä se oli ihan niin parasta, se etäopiskelu. Eli osalle se oli niin tosi hyvää. Teilläkin varmaan on niitä opiskelijoita, jotka kokevat sen verkkoopiskelun niin itselleen luontaiseksi ja hyväksi. Ja osa sitten koki, että olisi tarvinnut paljon sitä tukea. Ehkä se, mikä sieltä nousi, että nämä selkeät ohjeet ja, ja että miten ja aikatauluun liittyvät asiat, niin ne oli niin semmoisia, mitkä varmaan silloin aluksi kun Siirryttiin yhtäkkiä nopeasti, niin oli hankala myös opettajille, että miten nyt täällä sitten näitä tehdään, mutta edelleenkin ehkä se palaute, mikä meille tulee, niin nämä on ne, mistä niin tulee palautetta, että, että on hankala, hankala löytää asioita tai ohjeita tai aikataulut on epäselviä. Ja jos ei niin ymmärrä, että mitä että mistä, mistä pitää tehdä, niin on aika vaikea myös päästä sitten aloittamaan sitä tehtävää. Ja millaisessa muodossa ne ohjeet on annettu, että onko ne kuinka selkokielisiä, tai onko siellä videoita tai ääntä tai tämän tyyppisiä. Ja ehkä tääkin, mistä Riku vähän viittasi, että se, että kun ollaan siellä yksin kotona verkossa suorittamassa, niin vaikka se voi olla hyvä asia, niin sitten ehkä sieltä puuttuu ne opiskelukaverit, voisi, joilta voisi kysyä ja joiden kanssa voisi jutella tai... Tai kuulee, kun joku kaveri kysyy, niin ei tarvi itse kysyä. Ja tavallaan se keskustelu oli se, mitä kaivattiin. Ja sitten on ollut vaikeuksia tavoittaa opettaja. Eli niitä haasteita, siellä oli että vaikeus rajata sitä opiskelua ja päivärytmistä pitää kiinni. Ja useiden kokonaisuuksien yhtäaikainen hallinta, niin tehtävien kasaantumista. Koti saattoi olla riippuen tietenkin opiskelijasta, että minkälainen se koti oli, että oliko se tämmöinen, mikä edisti sitä opiskelua vai oliko se sitten semmoinen, missä oli haasteita, että varsinkin korona-aikaa, kun siellä saattoi olla moni muukin kotona sitten tekemässä töitä ja opiskelemassa. Ja hyötyjä sitten taas, että oli enemmän aikaa niihin tehtävien tekoon. Ja pystyi tehdä oman rytmin mukaan, että jos ei ollut aamuihminen, niin pystyisi ehkä vähän myöhästää sitä ja löytää sen oman hetkensä, milloin oli hyvä, hyvä vireystila lähteä tekemään asioita. Ja toisaalta se kotiympäristö pystyy olla semmoinen, mikä tuki, että pystyi rakentamaan sinne kotiin juuri sellaisen ympäristön, mikä tuki sitten sitä omaa opiskelua ja ei ollut myöskään sitä sosiaalista painetta. Eli myös ne luokkatoverit voi myös tuoda sen kokemuksen, että nyt noi jos hai valmiiksi ja toi jo tekee jotain muuta ja munkin pitäisi saada tehtyä tää niin, niin se voi olla semmoinen, mikä luo semmoista painetta. No, miksi se on hankalaa omaksua? Tässä on jo monia asioita tullut, mutta yksi on tietenkin se asenne, että, että miten niin kun itse asennoituu ja juuri se minä-pystyvyys, että, että koenko mä, että tämä on minulle helppoa tai, tai on mulle mieluista. Motivaatio on aika tärkeä asia siellä taustalla, mutta sitten nämä aiemmat ikävät kokemukset, Et jos on kokemus siitä, että opiskelu on ollut hankalaa jo vaikka sieltä peruskoulusta lähtien, niin, niin sitten sen, että miten löytää ne omat, omat vahvuutensa niiden haasteiden rinnalla. Toki se, että jos on väsynyt, että niin kuin Rikukin sanoi, että jos on illalla myöhään pelannut ja ehkä yölläkin, niin ei sitä aamulla ihan virkeä millään ole. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä monia opiskelijoita, että useammallakin voi olla sen oman päivärytmiinsä kanssa, niin kuin aika, aika isoikin haasteita. Tai sitten on kipeänä tai lääkitys voi vaikuttaa myöskin, tai nämä elämänhallinnan vaikeudet. No, mitä sitten erilainen oppija usein ajattelee, niin Tämä häpeä on jo tullutkin tässä, että ei, ei kehtaa kysyä. Se, että jos ei ole kerralla ymmärtänyt, uskaltaako kysyä toisen kerran? Jos ei vieläkään ymmärrä, kehtaako laittaa kolmannen kerran viestiä, että nyt ei vieläkään ymmärtänyt? Tai, tai sitten, että onko se, että parempi vaan yksin kokeilla, että ei mua kukaan osaa auttaa? Tai ei tästä mitään tule? Tai miksi se turhautuneet, Miksi tämä aina? Miksi tämä joka kerta on näin hankalaa? Sitten voi olla vähän semmoinen huomaamatonkin toive, että, että jos se opettaja huomaisi. Mä en itse edes kysy, mutta, mutta voisiko se opettaja huomata, että mä en ymmärtänyt? Tunnistatko näistä? Öö, no, mä nyt periaatteessa kävin nämä kaikki niin kuin silloin peruskoulussa. nyt kaikki kävi päässä, että, että se nyt ehkä alkoi siitä, että en kehtaa kysyä. missä meni, että mä luovutaan, että mä nyt rupean, mä katson puhelinta tai jotain tuommoista. Ja sit se, no niin, sitten se vähän meni ja sit loppujen, loppujen lopuksi se tuli sulta vähän, että on pakko kysyä sitä apua, että muuten tästä ei tunne. mitään. Hmm. Okay. Niin. No millaista se sit olis käyttää tämmöisiä digitaalisia palveluja, jos on sitten tämmöstä? lukivaikeutta vaikka, niin voitaisiin katsoa. Minulla on tässä nyt Chrome-selain ja Chromeen on mahdollista saada tämmöinen lisäosa. Siellä on itse asiassa kaksikin mulla tuossa. Funkify on toinen niistä. Siinä maksutta saa. Joitakin kokeilla, ei ihan kaikkia, mutta esimerkiksi jos haluaisin katsoa, että millaista olisi lukivaikeuksisena, vaikka meidän liiton sivuja. Tämä nyt toki on demo, eli Tämä ei tarkoita sitä, että jokaiselle lukivaikeuksiselle se tarkoittaa juuri tätä, mutta tässä nyt saa ehkä vähän käsitystä siitä, että miltä voi, miten vaikeaa on vaikka sieltä nettisivuilta sitten tietoa etsiä ja kuinka hidasta ja kuormittavaa se lukeminen on. Eli jos itsekin tekee vaikka materiaaleja niin voisi vaikka sitten Chrome-selaimeen itselleen tämän WebStoresta käydä asentamassa ja sitten voi vähän testailla, että minkälaiselta se oma teksti näyttää. Toinen on tämmöinen kuin Silk Tide, jossa myöskin löytyy tämä dyslexia-simulaattori. Tämä on ihan maksuton. Täältä voisit katsoa myös, että jos on vaikka värisokeus, että miltä, miltä ne näyttää tai miten tota, noin niin. Täältä, että jos on vähän tämmöistä näköisyyttä tai, tai sitten jos on vaikka putkinäköä, niin niin, tota noin, niin miten sitten, millaista on käyttää tällaista. Ja sitten on ihan Screen Reader. Ja näiden lisäksi voitaisiin katsoa, Minulla on tässä tämmöinen video, tässä aluksaa täm Maksuttoman, tai kun testiversio, niin saa kaikki nämä kokeilemaan, niin silloin onneksi tein videon, mistä, mitä sitten, miltä näyttäisi nettisivujen, jos on vaikka sitten tätä tarkkaavuuden pulmaa, niin katsotaan tästä video. Nyt mä vielä varmistan, että jaoin tuon äänen, niin sen verran otan uusiksi tuon näytön. Haaste, mikä voi olla, on esimerkiksi keskittymisen tai tarkkaavaisuuden ongelma. Millä tavalla ympäristöstä kuuluvat äänet häiritsevät palvelun käyttämistä, työntekemistä. Miten eri mainokset ne saattavat kiinnittää huomioon ja vaikeuttaa keskittymistä. Ympäristön merkitys on aika suuri. Monet käytävät esimerkiksi vastaameli-kuulokkeita, joilla pystyy sen hieman päätelemään <köhön> sitä ympäristön ääniä, ääniä, jotka voivat sitten häiritä. Tai sitten saattaa olla... Joo. Eli tota, sillä on aika iso merkitys, minkälainen se ympäristö on ja, ja miten siellä sivuilla vaikka ne tiedot ja tekstit, missä muodossa ne on ja minkä tyyppistä materiaalia siellä on. Tuossa on vielä linkitys yleen tämmöiseen hyvään juttuun, missä on myös demottu vaikka työmuistiprobleemaa, mutta sitä voitte käydä katsomassa sitten vaikka omalla ajalla. Ne kurkata tuosta sen verran vaan. Eli tässä on tuo sama, että kirjaimet vaihtaa paikkaa, mutta millaista on lukea tekstiä, jos sitten kaksoiskonsonantit vaihtelee tai jos on sitten sanottamisen ongelmaa tai työmuistissa ongelmaa, niin, niin tätä voi käydä kurkkailemassa. No nyt on puhuttu niitä haasteista, mutta sit kyllähän niin erilaisilla oppijoilla on paljon vahvoi, vahvuuksia. Eli he ovat usein idearikkaita ja kykenevät ottaa erilaisia näkökulmia. Jos on vaikka, voi olla sitä tarkkaavuuden pulmaa, eli on vaikea keskittyä, mutta toisaalta sit taas, kun löytyy se motivaatio, niin sit kyllä voi olla todella tehokas. Ja pystyä keskittymään. Toisaalta voi olla hyvä supliikki ihminen että siellä verkossa välttämättä ei ole, ei ole se paras ympäristö, mutta sitten kun pääsee tapaamaan ihmisiä ja keskustelemaan heidän kanssaan, niin sitten voikin olla, että pystyy niinku tavallaan oppimaan sitten siellä keskustelujen ja niiden kautta. Voi olla hyviä ongelmanratkaisukykyjä, kokonaisuuksien näkemistä. Usein sitten on periksi antamattomia, koska tietää, että okei, tämä usein ei mene nyt ekalla kerralla ihan maaliin tämä homma, mutta sitten toisella tai kolmannella kerralla ja sitten toisaalta kehittyy ne erilaiset luovat ja ongelmanratkaisukyvyt ja usein se semmoinen sinnikkyys myöskin. Eli se olisi tosi tärkeää, että me tunnistetaan ne haasteet, joita on, jotta me voidaan tarjota niihin niitä ratkaisuja ja tukea, mutta sitten me osattaisi myös ne vahvuudet. Miten sä ajattelet, kuinka tärkeää se on, että opettajilta on saanut palautetta niistä onnistumisista? Mm, no onhan se tietenkin kiva, kun, kun, kun saa kuulla, että... On tehnyt hyvin, varsinkin silloin, kun on oikeasti yrittänyt, että, että onnistuisi. Mm. Onhan se niin kuin hyvä, hyvä fiilis niin kuin ylipäätänsä kaikille, mutta sitten niin voin kuvitella, että sit, jos on varsinkin niin kuin, en nyt tiedän, onko minun mun, niin tilanne niin vakava, mutta voin kuvitella, että sit, jos on niin kuin, vielä vaikeampaa, niin on, on sitten niin kuin, enemmän niin Kivempiä. ja, ja niin kuin tulee paljon parempi fiilis siitä. Mm, onko se myös sitä, että uskoo omaan kykynsä sitten oppia, että niin, Sulla on. ehkä se on, että se, varsinaisesti se oppiminen ei ole sinänsä niin vaikeaa, että se on enemmän, että pääsee alkuun siinä ja saa niin. sen tehtävän niin kuin tehtyä, että sen kynnyksen kun pääsee ylittämään, niin sitten se oppiminen ei ole niin vaikeaa, mutta sitten jos se on, olisi siellä enemmän sitä haastetta, niin sitten voi olla, että se palaute onnistumisesta on tosi tärkeää. No miten tukea, niin ylipäätässä, että mitä, mitä palveluita käytetään, miten saavutettavia ne on, tunnetaanko ja hallitaanko niiden erilaisten ympäristöjen helppokäyttötoiminnot, miten koulutetaan opettajia. Nyt te olette täällä koulutuksessa ja teillä on mahdollisuus saada, eli myös sitä täydennyskoulutusta tarvitaan. Ja myös opettajilla on heikot perustaidot ja myös, on hyvä muistaa, että myös opettajilla voi olla oppimisvaikeuksia. Ja meillä itse asiassa tuossa lopussa minulla onkin niin kurssi, joka ollaan nyt järjestetty neljä kertaa ja vielä ensi keväänä järjestetään. Et jos kokee, että kaipaa näihin tukea, niin tervetuloa OPH-maksavan koulutukselle. Sitten ehkä, että onko yhtenäiset toimintatavat, että ollaan sovittu, että mitä palveluita meillä käytetään ja miten vaikka tehtäviä annetaan. Ja, miten paljon ylipäätänsä näitä eri ympäristöjä on, että Rikukin, varsinkin kun tekee kahteen eri organisaatiot, on perho ja märsky, niin siellä on tosi paljon niitä eri ympäristöjä, mitä pitää hallita ja muistaa, pitää kirjautua, jos on vaikka lukivaikeus, niin se, että sä aina kirjoitat sen salasanan ja muistatko sä sen ja tuleeko se kerralla kirjoitettua oikein, niin se voi olla tosi turhauttavaa. Ja sitten myös, että tutustutaanko niihin ympäristöihin yhdessä, Et... Muistelen, että sullakin tuossa kun seuranoni seurannut, niin oliko se Flingaa, kun opettaja yritti teille, niin se aika lailla meni heti suoraan asiaan, että nyt teette näin ja sitten sitten ruveta vähän kikkailemaan ja jotain testailemaan ja aika nopeasti opettaja sanoi, no niin siirrytään wordiin mutta tavallaan se, että ehkä jos olisi opettaja lähtenytkin sitä kautta, että olisikin, että no hei, tutustutaan tähän ja tosiaan täältä löytyy tuommoisia toimintoja ja antanut tavallaan mahdollisuuden leikkiä ja sitten mennään sinne asiaan, niin olisiko, olisiko sitten niin. käynyt toisin, en tiedä. Mutta se, että näitä ympäristöjä pitää myös harjoitella, vaikka me tiedetään, että on aika osaavaa ja paljon käytetään, niin silti on ihan eri asia käyttää YouTubea tai Discordia tai Twitchia, kun lähtee vaikka sitten Flingaa tai jotain muuta alustaa hyödyntämään. Ja löytyykö se tieto mistä, miten ja keneltä pyydetään apua. Se on tärkeää. Ja, no, nämä ehkä menevät sitten sinne hankintoihin, että ketkä hankkii ja minkälaisia hankkia, Huomioidaanko hankinnoissa, että onko niissä laitteissa ja palveluissa minkälaisia käyttöjä helpottavia toimintoja tai miten saavutettavaa on niillä mahdollisuus. Tehdä. Onko ne ylipäätänsä saavutettavia ja onko kaikilla samat laitteet ja huomioidaanko niitä yksilöllisiä tarpeita ja päivitetäänkö. Esimerkiksi PowerPointista löytyy vaikka mitä hienoa, mutta usein kun niistä kouluttaa, niin huomataan, että monilla opettajilla on vanhentunut Office 365. Sitten ollaan ohjattu, että olkaa yhteydessä IT-tukea ja pyytäkää, että päivitetään uudemmat, että saatte nämä kaikki käyttöön. Ja ylipäätänsä kun puhutaan, niin voidaan puhua siitä, että kyllähän sä nämä osaat ja lue vielä kerran ja pitää harjoitella enemmän ja kyllä sä pystyt, kun yrität ja tee suunnitelma ja noudata. Ja Nähän kuulostaa ihan mukavilta ja aika kannustaviltakin, mutta jos näitä kuulee joka päivä useamman kerran, niin se voi alkaa lannistaa. Et nämähän sä osaat, oletus on, että mä osaan, mun pitää osata, mutta jos mä en osaa. Ja lue vielä kerran. No, olen lukenut viisi kertaa, enkä vieläkään ymmärtänyt. No, harjoittele enemmän. Olen harjoitellut. Ei pysty. Niin voitaisko me sitten ehkä puhua enemmän siitä, että mitä voin tehdä? Onko jotain, mitä mun pitäisi ymmärtää, että voin auttaa? Millaiset keinot sua auttaa? Miten paljon tarvitset aikaa? Minkälaisia keinoja sulla aikaisemmin ollut, että sä oot selviytynyt? Katsotaan yhdessä. Minä autan. Eli... Joukossa on aina niitä erilaisia oppijoita ja, ja ei ole yhtä tapaa, eikä oleteta, että vaikka osataan ehkä monenlaista tehdä siellä mutta aika usein se on semmoista passiivista kuluttamista, että katsotaan videoita tai no pelaaminen ei ole passiivista, mutta sitten kun pitäisi itse lähteä tuottamaan jotain, niin se onkin aika erilaista. Mutta tunnistetaan ne vahvuudet ja annetaan sitä palautetta ja rohkaistaan ja Muistetaan niistä joka kerta tota noin, antaa palautetta, kun on tullut onnistumisia. Ja tämä turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri ja se selkeä kielisyys ja tämmöisiä monikanavaisia materiaaleja, että missä on mahdollista opiskella, voi kuunnella, katsoa videoa, erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä, mitä nyt aika paljon tehdäänkin, niin niihin satsaaminen, erilaiset oppimistavat, niiden huomioiminen. Se, että edetään rauhallisesti ja annetaan riittävästi aikaa. Ja ennen kaikkea, tois olisi niitä materiaaleja, joihin voi sitten myös palata. No tästä. Tämä oli sun etäkouluaikana. Tuli aika kova jumi siihen, että ei oikein opinnot edennyt. Ja Matikka oli sulle ollut aika helppo aikaisemmin, mutta sitten vähän tipahdit. Niin sitä oli vähän jotenkin hankala pyytää apua. Niin haluatko se vielä tähän lisätä? Me ollaan tästä jo vähän puhuttu. Mutta... Tää... No mä uskon, että tähän on mitään enää. Mm. Lisäämistä, koska tämähän, eikö tämä ollut minun periaatteessa mm. kehittämä, En usko. Tuollakin tuo kirjoittaminen oli vaikeaa. Sehän ei tarkoittanut sitä, että sun oli vaikea kirjoittaa, mutta se, että se ongelma piti kirjoittaa ja piti selittää, että mikä tässä mm. on vaikeaa, niin se olikin haastavaa. Eikö niin? Ja sitten tuosta sä puhuitkin, että huijas vähän, että, että mukamas on jo kartalla, mitä pitää tehdä, kun ei sanoa, että ei ollutkaan. Ja sitten toikin, että miksi kysyä, kun äiti on kotona. Että jotenkin sulla oli sellainen ajatus, että en mä halua opettajaa häiritä. Tuolla en halua vaivata, kun äiti on kotona, mutta kun ei äiti osannut auttaa. Niin... En usko, että toi se, minkä mä kierrätin. No. kyllähän mä sulta yritin kysyä, mutta se sitten osannut. En mä osannut Näin. auttaa, niin. Mutta sitten se oli jotenkin helpompi kysyä multa kuin opettajalta. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja sitten tosiaan ne aiemmat keinot oli pois. Sitten on hyvä muistaa, että se herättää myös meissä vanhemmissa ja ammattilaisissa erilaisen oppijan kohtaaminen, erilaisia tunteita. Ja te olette kyllä aika hyviä lukemaan meitä, että sen kyllä huomaa nopeasti, jos alkaa turhautua, niin kyllä sä aika hyvin luet ihmisiä siinä, että miten hyvin ne suut kohtaa tai kuinka avoimesti. Ja myös huomaat, että jos se herää turhautumista, niin... Sitä on ehkä hyvä itsekin meidän tunnistaa niitä tunteita, mitä meillä herää. UDLstä muutama sananen. Tämä on HAMKissa. Merja Saarella on puhunut siitä, että miten tämä universal design for learning, että miten me voitaisiin kaikkia opiskelijoita huomioivaa opetusta tehdä, niin että huomioidaan tosiaan se erilaisuus. Ne saavutettavat esitysaineistot, oppimateriaalit. Ja mahdollisuus sitten näitä oppimista avustavaa teknologiaa käyttää. Ja siellä on tämmöinen malli, jossa on kolme pääperiaatetta, että tarjotaan tosiaan niitä useita tapoja oppia. Ja sitten havainnollistetaan se opetettava asia monikanavaisesti. Ja myös mahdollistetaan opiskelijoille, että he voivat vaikka palauttaa tehtäviä On ne sitten videomuodossa tai podcasteja tai mitä sitten ikinä onkaan, niin, niin siinä ehkä huomioida. Sekin mahdollisuus. On linkittänyt tänne Erlin tuota, ohjeita erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden, opi, oppijoiden inklusiiviseen verkkoopetukseen. Tässä nyt on koottunakin näitä, mistä ollaan puhuttu, eli selkeä yksinkertainen yleisnäkymä ja miten siellä toimitaan. Toimintojen perehdytys ja se kieli. Se on tärkeää, että se olisi selkeää. Monilukutaitoa tukevat materiaalit ja, ja sitten niitä lisämateriaaleja, jos on mahdollista, ja se palautteen antaminen, niin se on kyllä tosi tärkeää. Joo. Minulla on tuossa materiaalissa enemmänkin dioja, mutta, mutta tota noin, aika alkaa, niin ehkä ottaisin tähän loppuun vielä tänne. Että, että sen... Erilaisen oppijan kohtaamisen kulmakiviä, että se, ne omat ennakkoluut, mitä itse ajattelee, ehkä niitä oppilaita kohtaan, ja sitten se kohtaaminen, oli sitten verkossa lähi- tai, tai verkkokohtaaminen, niin se on niin tosi tärkeätä. On jonkinlainen tietämys niistä oppimisvaikeuksista ja mitä erilaista avustavaa teknologiaa voi olla ja minkälaisia keinoja ja välineitä me voidaan sitten tarjota. Ja jos ajatellaan, suvion hyvin kiteyttänyt tuota Niilomäki-instituutista Hahmola-hankkeesta, että pelkkä viestivälitys ei välttämättä riitä, jos nuori ei koe sen olevan merkityksellinen itselleen, että miten me pystyttäisiin ne viestit välittää sillä lailla, että, että niistä, niistä on sitten nuori itselleen itsellensä merkitykselliseksi. Ja se kohdatuksi tuleminen, niin se on kyllä tosi tärkeää. Tosiaan, nyt jos sit itse ajattelee, että, että on haasteita, pulmia tämän teknologian kanssa, niin meillä tosiaan on tulossa tämmöinen opettaja Digiviidakossa. Tässä on tämän syksyn ajat vielä ei jo ensi vuoden ihan lyöty lukkoon, mutta jos kiinnostaa, niin voin laittaa tuonne tuon linkin. Niin jos haluaa tai tuntee jonkun, joka voisi hyötyä, että on ehkä perusdigitaidoissa haasteita tai, tai on itsellään oppimisvaikeus ja haluaisi hitaasti kerrata asioita, niin niin sitten tervetuloa mukaan. Eli siellä on ollut opettaja, joilla on sitten ollut tämmöistä pulmia siinä, että miten tämmöistä teknologiaa käytetään. Ja sen lisäksi meillä sitten on myös ohjaus- ja neuvontapalveluita, jonne voi sitten opiskelijoita myös ohjata, jos tuntuu, että itsellä ei aika ja keinot riitä, niin meillä on myös pienryhmiä, mutta sitten myös tehdään ihan henkilökohtaista ohjausta. Ja meillä on myös apuväline infoja. Eli kolme kertaa. Ensi kevään ei ole vielä sovittu, mutta tämän syksyn apuvälineinfot löytyvät sitten YouTube-kanavalta, josta voi käydä niitä, niihin tutustumassa. Ehkä tähän loppuun sitä kolme ajatusta, että arvostavaa kohtaamista, miten sitä voisi lisätä, hallittavaa oppimisympäristöä ja selkeää ohjeistusta ja mahdollisuus oppia ja osoittaa oppimista eri tavoilla. Ja saavutettavuudesta ja avustavasta teknologiasta hyötyvät kaikki. Tällaisia. Tuolla on vielä linkkejä sitten, jos tämä saavutettavuus ja erilaiset saavutettavat asiakirjat, jos halu miettiä, että miten vaikka PowerPointin tai Word tehdään saavutettavaksi tai videoiden tekstitys, niin tuolta saavutettavasti.fi-sivustosta löytyy tosi hyviä vinkkejä. Samoin tuolta e-oppimiskeskun ja Somat-hankkeen sivuilta myöskin löytyy ihan sit tosi hyvät ohjeistukset niihin. Ja tämmöisistä digityövälineistä, jos haluaisit tietää tekstin kuuntelusta tai tekstistä tai keskittymiseen liittyvistä, niin malyn sivuilta löytyy hyvät yksityiskohtaiset ohjeet. Olisiko tässä kohtaa jotakin kysymyksiä vielä? Kello taisi tulla aika lailla tasan. Mutta me voidaan tässä Rikun kanssa vielä olla hetkin läsnä, jos, jos tulee vielä kysymyksiä, mutta jos on kiire siirtyä seuraavaan, niin ymmärrämme hyvin. Ja aina voi olla yhteydessä sitten, tuolla mun sähköpostini, niin saatte, saatte sitten laittaa tai, tai vaikka myös soittaakin.